Над цією автівкою працювали кілька місяців. Днями її перегонять до місця виконання бойових задач. Коштувало таке переобладнання старої радянської автівки. У високопрохідний військовий автомобіль понад 100 тисяч гривень. Зрізано це лишня, машина максимально легка. Це саме по-простому, електроніки у мінімум. Те, що максимум роботу, роботу і те, що менше чому відбувається. Обріжуємо, ну, якби, 41-й мошки, ніщо не скажеться, що це 41-й Плюс в чому, по нього є кузов. Ті, що є багато дійсно, дійсно, в них кузова ну, бля, немає. А ми строємо з кузова. Цей автомобіль переобладнали згідно потреб військового, який і надав автодонор. Пофарбували кількома кольорами. Щоб в тих умовах, де цю багі застосовуватимуть, вона була менш помітною. Взяла под пулемет. Только, что им далось, чтобы под пулемет закладывалось. И сделали, установили, под пулемет. Раскраска тоже такая же. Зимнюю летнюю. Все сезон. Врезина тоже, что наризали такие чтобы было... Це вже 12-й або 13-й автомобіль такого типу, зроблений в цій майстерні, розповідає Ігор, який тут за старшого. Триває переобладнання автівки-донора в середньому 2-3 місяці. Залежить від наявності світла в майстерні, фінансів та призначення автомобіля. Чому на 41-му вітрі, у нас є ще машина, ну, длинна база, длинний кузов, вони сюди класно вважають на все це зрання, з медиками. Підняли 15-й, резина здоровая, просвіт, просвет, як у «Хаммера», мабуть. Скажу чесно, ось ця машина навіть нам донора подарували, полурозобраного. Вона обійшлася на більше 100 тисяч. Я ще толком не вчитав, на точно більше 100 тисяч. На нулі такі автомобілі користуються попитом. Вони легкі, прості в обслуговуванні, на них можна встановити різні типи озброєння. Малопомітні для ворожих дронів, говорить Ігор. Тут переобладнують і легкові, і важкі автомобілі. Спочатку вони виглядають як металобрухт. Потім, після зварювальних та слюсарних робіт, мають такий вигляд. Цей вас вже пофарбували. В кузові встановлять стопи та повороти, щоб військові могли безпечно курсувати міськими дорогами. Ще кілька тижнів і цю багі заберуть бійці Збройних сил України. Він допомагає на байду, хлопці, кої, що військові підкидають що зарабатує на грузовиках свої гроші тратя. Що скажу вам, раніше було немножко полегче, але їх жутко не вистачає. Переобладнання обходиться у декілька тисяч доларів в залежності від стану донора та типу переобладнання. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.